أي دمعة حزن لا لا لا لا، أي جرح في قلبي لا لا لا أي لحظة حيرة لا لا لا لا لا حتى نار الغيرة لا، لا لا عايشين سنين احلام دايبين في كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من الايام عايشين سنين دايبي في احلى كلام لا عرفنا لحظه ندم ولا خوف ولا خوف من الايام